és nem azért de ezzel is ugyanaz a probléma aztán lejjebb kéne rakni azt aha igen ennyire már nem az előbb jó volt amikor azt mondtad hogy csavar így ez jó köszönöm szépen az jó most most jó szóval nem vagyunk elégedettek a jelenlegi világgal? Nem, és mi baj van a jelenlegi világgal? Mi? most jó, a legalább az a vírusos franc nincs, Kémsre igen azt kevés a, mi? a jó. a jó, a Ürett rossz hossz hossz képest. képest éppen itt valaki nekem sms-ben, jó hosszú volt <tos> hogy és akkor válaszoltam az sms-re, mert ugye pont azt írta az sms-ben, hogy, hogy milyenek az emberek a, itt a bolygón és, és hogy nagyon kevés lehet az az ember, aki, aki ugye vele lehetne úgymond haladni, és akkor ugye nekem az volt a válaszom hogy olyan emberek vesznek körbe amiket választottál mert szabad akarat van tehát hogyha egy ember azt látja hogy olyan emberek vannak ugye a környezetében akik nem tudom én mondjuk nem akarnak fejlődni vagy vagy nem érdekli semmit csak mondjuk a pénz, meg az anyag, meg a hülyeség hát ugye erre volt a válasz számomra hogy azok az emberek akiket, akik téged körülvesznek azokat te választottad mert szabad akarat van tehát hogy én például az én környezetemmel elégedett vagyok teljes egészében, én egyáltalán nem kommunikálok olyan emberekkel akikre azt tudnám mondani hogy hogy nem jó velük kommunikálni érted? hát most gondold végig mindenki a, az hogy vállalkozó valaki, ezt ő választotta az hogy alkalmazott valaki, ezt ő választotta, nem? ha miért kényszerített valaki arra hogy alkalmazott legyen? Kényszerített valaki, hogy például ott lakjál, ahol laksz? Nem, egyikre se. Szinten te választottad. Te választottad a barátaidat, te választottad a szomszédaidat, mindent te választottad. Te költöztél oda, meg ugye te választottad a barátaidat. Te választottad a munkádat, te választottad a párodat. Nem? Hát gondold végig. Ami annyit jelent, hogy, hogy gyakorlatilag szabad akarat van. Ha te nem érzed jól magad a bőrödben az emberek miatt, akkor azért nem érzed jól magad a bőrödben az emberek miatt, mert te azt választottad. Világos ez? Neked van választási lehetőséged. Miért nem választasz olyan embereket, akiknek a környezetében jól érzed magad? Hm? Tehát most mondok, mondok példát. Mit tudom én? Nekem, ugye voltak szüleim, és anyámnak nem tetszett az, hogy apám állandóan haverozik és iszik a haverjaival, érted? Összefogott nagymamámmal, és elköltöztek onnan, érted? Elköltöztek 40 kilométerre. És onnantól kezdve úgy, ahogy volt a haverok, már nem is voltak érted? ami azt jelenti hogy fogta és megváltoztatta az életét, érted? pedig apám ott gyerekeskedett, érted? és ott voltak a haverajai és mégis elérte anyám nála hogy elköltözzenek én ismerek olyan embereket akik ragaszkodnak ahhoz a helyhez ahol laknak, érted? csoda rossz nekik az életük, de ahhoz ragaszkodnak, van egy alap dolog az emberek, nem ez az alap dolog, hanem majd mondom mindjárt, hogy mi az alap dolog ha megnézed, tehát a múltkor nagyon érdekes volt, ugye szoktam néha a nem rendszeresen, ilyen rendszertelenül a Balázséknak a reggeli műsorát, tehát a Sebestyén Balázséknak, Rákóczi Ferencsega Ferenc, Ferenc, Ferenc, vadon, Jani és akkor beszéltek arról, hogy a Rákóczi Ferencnek, mit tudom én, hanyadik, valami 19. ha jól emlékszem, házas igen, mert pont fele, mint amilyen, 19. házasság érfordulójuk volt. És akkor beszélgettek a, a párkapcsolatokról, és beszélgettek arról, hogy hát gyakorlatilag nem is ismernek olyan embert, akiknek ne lennének párkapcsolat gondjaik. és hát most gondold végig, ez egy tanítás amit most mondok, mondom az újatnak tehát van egy olyan fajta agyunk amely két agyféltekére bomlik bal agyféltekére és jobb agyféltekére, a jobb agyféltekérel gondolkodunk a balagyféltekénk az ösztönös részünk. Ott nem gondolkodunk, hanem az ösztönök és az érzelmek vannak. Nem a pozitív érzelmek, ne értsük félre, a negatív érzelmek. A pozitív érzelmek azok a jobb agyféltekénkben vannak. Jó? Tehát a bal ez teljesen negatív érzelmek. Tehát érzelmek, negatív érzelmek és egy nagy raktár a balagyfélte. Most gondold végig, mit tudom én mondjuk, két ember összeismerkedik egymással. És, és tök jól kijönnek egymással, aztán párkapcsolatot létre hoznak létre. De ezzel így semmi gond nincs. Onnantól kezdődnek a gondok, mikor kezdődnek a gondok. Ami azt jelenti, hogy minden olyan érzés, amilyen lelki fájdalmat okoz, vagy fizikai fájdalmat, de azért bízzunk benne, hogy fizikai fájdalmat nem nagyon okoz két ember egymásnak, legfeljebb lelki fájdalmat. Tehát magyarul nem verik egymást. Jó? Tehát maradjunk a lelki fájdalomnál. És gondoljátok végig hogy az emberek, ugye manapság, mondhatjuk azt, hogy több lelki fájdalom éri őket, mint fizikai fájdalom. És például mikor veszekednek, tehát vitatkoznak, majd veszekednek, ugye a vita az mindig a nem egyetértésből alakul ki. Mindig. Tehát ha két ember nem ért egyet, akkor elkezd vitatkozni amikor két ember elkezd vitatkozni akkor elkezdenek nem szimpatikussal válni egymásnak a vita hevébe. a nem szimpátia azt hozza létre hogy lecsúsznak a hangulatukban tehát elkezdenek rosszabb hangulatúvá válni amint rosszabb hangulatúval válik mondjuk akár az egyik vagy a másik vagy mindkettő, rögtön bekapcsol a bal agyfélteke az érzelmi rész és már is megszűnik a gondolkodás, már is ösztönszerű a cselekvés és mivel nincs gondolkodás ösztönszerű a cselekvés, a balagyféltekénk úgy működik, hogy azt az utasítást adja, hogy keres, keresünk gyorsan egy múltbéli negatív emléket, emlékképet, emléktörténést, és kössük össze a kettőt, és cselekedj úgy, ahogy a múltban. A múlt soha nem azonos a jelennel. Ezért soha nem szabad úgy pontosan úgy cselekedni, mint a, a múltban cselekedtünk, mert nem, és minél nagyobb mértékben nem azonos a jelen a múlta, nyilván annál nagyobb mértékben butaság azt tenni, amit a múltban. Na, szóval van egy ilyenfajta működésünk, hogy az illető fogja is rossz hangulatában, mit ami mondjuk az szüleitől azt látta, hogy ilyen helyzetben el kell, el kell kezdeni üvölteni akkor ő is el kell kezdeni üvölteni. Na most ezzel előidéz a másiknak is egy rossz hangulatot, erre fogja a másik is elkezd üvölteni. Tehát gondold végig, amikor párkapcsolatban üvöltesztetek egymással, vagy veszekedtetek, ki van csukva, hogy az ne okozott lelki problémát. Ki van csukva. Ami azt jelenti, hogy nézzük milyen problémát, lelki fájdalmat. Maga a veszekedés. Minden veszekedés lelki fájdalmat okoz. Oké? Okay? Na most ez azt jelenti, hogy minden fájdalom, ami történik veled, a következőképpen működik. Ha az a fájdalom, Levíztéged a hangulatodba, vagy már akkor jön létre, amikor rossz hangulatú vagy, akkor múltbéli negatív emlékképként rögzül az az esemény. Ami azt jelenti, hogy a múltbéli negatív emlékkép rögzülés az másodpercenként 50 kép rögzítése másodpercenként 50 kép, az baromi sok, hanggal és a további három érzékszervel, ha ott van érzékelés oké? Okay? ugye mi ez a további három? ugye beszéltem a kép, az a látás, a hang, a hallás de ha van ízlelés, akkor ízlelés ha van tapintás, akkor tapintás. És melyiket hagytam ki? Az öt érzékszerből melyik marad ki? Szag. Szaglás, így van. A szaglás. Így van. Tehát, ha ezek nincsenek ebből valamelyik, nyilván az nem tud rögzülni. De ha bármelyik van, akkor az is rögzül. És hozzá kapcsol, Ja, az érzéseket egy negatív emlékhez. És most képzeld el, a párok általában hol szoktak vitatkozni, veszekedni? Otthon. otthon. Hm? Egy idő után, amikor a párok otthon meglátják egymást, már olyan érzések táplálnak bennük, jönnek létre bennük, ami miatt egy idő után azt érzik, hogy el kell válni. Világos ez? Azért, mert annyi csörte volt a lakásba, vagy a házba, vagy az udvaron, ha van, de jellemzően a lakásba szoktak az emberek vitatkozni, veszekedni, hogy elég ahhoz, az hogy negatív érzelem jöjjön létre a másikkal szembe hogy ott vannak a lakásban és meglátják egymást és nyilván az évek során egyre több és több negatív emlékkép történik, létrehozása történik annál könnyebb a jövőben összehasonlítani a, a balagyféltekénknek egy hasonló helyzettel a történést, a jelenbéli történést, már is összekapcsolja egy múltbéli történettel a jelent, már is az illető negatív érzéseket táplál, és már is kész az újabb veszekedés. És erre tudod mi az egyetlen megoldás? elköltözés, egy van, egy van de olyan szinten elköltözés olyankor, hogy még az illetők attól is megválnak, amit használnak a használati eszközöktől, hogy a használati eszközök se emlékeztessék őket a múltra, világos ez? Tehát ezért például a párok következő történik. Otthon rengeteget vitatkoznak, veszekednek, elmennek otthonról olyan helyre, ahol még nem veszekedtek, nem vitatkoztak, és nem veszekednek és nem vitatkoznak. Mert nincs bekattanás. Érted? De mit sem ér az egész? Mert beköltöznek egy újabb helyre, ott is lesz nézeteltérés, ott is elkezdik szépen létrehozni a negatív emlékképeket egyre többet-többet, majd megint 5-10 éven belül, vagy akár hamarabb, megint el kellene költözni. Mert már megint annyi negatív emlékkép gyűlt össze, ami egyszerűen generálja egymással szemben a vitát és a veszekedést. Világos ez? Ez egy, ez egy mókuskerék, így van. Vagy megtanulod ennek a kezelését. Oké? Okay. Tehát választhatsz, hogy vagy elválsz, vagy állandóan költözöl, vagy tanulsz. Nincs következő megoldás. Ennyi van. Oké? Okay tanulhatsz te bárhol, csak olyan konkrétan, hogy párkapcsolati tanfolyam nincs, nincs ilyen, nem létezik, nincsenek ilyenek, érted? nincs ilyen, nálunk van, de máshol nincs ilyen, hallhatsz párkapcsolati előadásokat, egyet-egyet, de az nem fogja megváltoztatni az életedet. Na most azt, hogy az elménk hogyan működik, fő a, főleg a balagyféltekkel, hát én rajtunk kívül egy helyen hallottam, ahol én is tanultam, de nem havi 9800 forintért tanultam, hanem mondjuk óránként 4000-ért. Nem most? hanem a 90-es években, meg a 2000-es évek elején, akkor gondolhatod, hogy most mennyibe kerül. Ne. Jó? Szóval, gondold végig, hogy az mindenkinek egy választási lehetősége, hogy ő, Költözik vagy nem költözik? Elválik vagy nem válik el, Vagy tanul? Szabad akarat van. Nekem nem mondja senki azt, hogy neki nincs ideje tanulni. Mert én több tízezer emberrel foglalkoztam az elmúlt 31 évben, vagy 32 évben. 31. Több tízezer emberrel. És mindig azt láttam, hogy az embernek arra van ideje, ami fontos számára. Világos ez? Az embernek arra nincs ideje, ami nem elég fontos, vagy nem fontos számára. Oké? Okay? Tehát ha valakinek nincs ideje tanulni, akkor az nem fontos számára tudod mit? ha nincs idő tanulni szenvedj, milyen egyszerű? oké, pont ideális világba érkeztünk ahol vagy tanulsz és fejlődsz vagy szenvedsz, nincs más megoldás, oké? ilyen egyszerű tehát ami azt jelenti hogy gondold végig ha te nem vagy megelégedve az emberekkel a környezetedben és te hogy is mondjam tehát mondjuk jogosan többre értékeled magad mint ők, nem abból a szempontból hogy mennyi pénzt keresel hanem értelmi és érzelmi szempontból értékeled magad tehát te nem akarsz leállni beszélni időt tölteni a semmiről például mert az emberek nagy része az beszél időt tölt a beszélgetéssel a semmiről érted? ha megfigyeled az embereket nagy részét hogy miről beszélnek gyakorlatilag semmi értelme nincs a beszélgetésüknek, azon kívül, hogy, hogy lehet, hogy jól érzik magukat tőle, de azon kívül semmi, érted? tehát van egy alapvető dolog ezt a székely viccekbe ismerheted meg leginkább hogy ugye ez az alapvető dolog, hogy arról beszélj ami az életetekben, tehát akivel beszélsz, tehát ha kettem beszélgettek egymással, akkor az életetekben pozitív változást tud eredményezni. Érted? Mert akkor van értelme a beszélgetésnek. Oké? Okay? Nyilván, ha... Az a pozitív változás éppen az, hogy ezáltal jobb hangulatúak lettetek, azzal semmi gond nincs. Mert ez egy pozitív változás. De a legtöbb ember olyan dolgokról beszél, ami nem pozitív hatást gyakorol rájuk, hanem éppen negatívat. Miért? Mert éppen panaszkodik. Vagy éppen valami negatív dologról beszél. Érted? Éppen valami félelemhez kötődő dologról beszél. Világos ez? Tehát, hogyha ezeket végignézed, a legtöbb kommunikáció, amit emberek végeznek, az nem, hogy jobb hangulatba, jobb állapotba, vagy tudatosságba vinni az embereket, hanem pont az ellenkezője. És miért mondtam, hogy a székely viccek? Ehhez kapcsolódnak a székely emberek. Mert azok akkor szóltak, hogy a viccekben hallhatod, amikor kellett. Érted? Szó szóval szerint. Tehát a székely ember, ugye az akkor beszél, amikor kell. Nem locsi fecsizik. Érted? Én tudom azt, hogy az emberek szeretnek locsifecsizni, szeretnek olyan dolgokról beszélni, aminek semmi értelme. Megtapasztaltam. Megtapasztaltam ezt. Csak most gondold végig, azt az időt, amit értelmetlen dolgokkal elfecsérelsz avval, hogy fecseksz. Azt értelmesebb dolgokra lehetne fordítani. Oké? Okay? és mi az értelmesebb dolog? nézzük meg, jó? menjünk ide egy picit vissza, ha te azt gondolod, hogy a túlélés vagy minél több pénzköltés az életed értelme, hát bizony elég tudatlan vagy csak azért mondom, hogy esetleg nem sikerült elolvasni, a tudatlanság nem bűn, csak lelki és fizikai fájdalmat okoz Na nem hiszed, hogy úgy, így, így van, akkor így jártál, hát ennyi. No szóval, itt van egy szó, ha ezt végigolvassuk, itt ugye vannak képzéseink, ugye ez egy szakma maga a kócs, azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és élet jobbító, és a kócs képes arra hogy kihozza valakiből a legjobbat és a legtöbbet, tehát képzeld el ha egy embernek van annyi tudása hogy valakiből kihozhassa a legjobbat és a legtöbbet akkor csak tudja valahogy ezt magára nézve is használni, nem? oké? tehát akkor egy olyan tudás amit magunk számára is tudunk alkalmazni, és ha egy tudást alkalmaz az ember, akkor azzal illetve tudás mennyiséget alkalmaz az ember akkor azzal képességeket fejleszt saját maga számára illetve mások számára is akár és képessé válik az ember az élethelyzeteinek a helyes kezelésére, a problémák megoldására, megelőzésére célok elérésére, az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Ha az ember ezt megcsinálja, akkor, na nézzük, jó? Tehát alapvetően mit jelent, hogyha az ember képes arra, hogy megoldja a problémáit, kezelje helyesen az életeit. Életét. megelőzze, illetve megoldja a problémáit másoknak is ezekben segítségére tudjon lenni ezt úgy hívják, hogy fejlődik a személyisége oké? Okay? tehát minél rosszabb valakinek a személyisége annál inkább problémákat jelent ezek a dolgok, világos ez? na most miért fontos hogy valakinek a személyisége jó legyen? tehát lehet úgy előre haladni hogy az ember mások hátán kapaszkodik fel és másikot eltipor és úgy halad előre csak mindenki utálni fogja és ahhoz hogy az ember jól érezze magát a bőrében Mondhatjuk azt, hogy boldog legyen, alapvető dolog ott kezdődik, a boldogság öt pontjában, hogy szeretet. És, nem, és az azt jelenti, hogy szeresse az embereket, és ezáltal szeretni fogják. És utána jön az egészség, ami azt jelenti, hogy az összes betegségnek lelki oka van. Tehát ha az illető lélekben rendbe van, akkor gyakorlatilag nem lesz beteg. Azon kívül ugye fontos, hogy az ember kapjon elég elismerést, és nyilván az ember akkor fog elég elismerést kapni, hogyha ad elég elismerést, mert az elismerés az benne van az öt lét szükséglet egyikében, akármilyen hihetetlen. És akkor nézz, nézzük tovább, ha az ember másokon átgázolva, etikátlanul halad előre, akkor ő ad elismerést biztos nem és fog kapni elismerést? biztos hogy nem azon túl az is fontos hogy szabad legyen az ember, na most ha valaki átgázol az embereken etikátlanságokat csinál akkor tudod miért nem lesz szabad? két dolog miatt egy a lelkiismerete miatt nem lesz szabad mert lelkiismeret furdalásai lesznek, kettő ha olyan törvénytelenségeket csinál akkor pedig félnie kell az igazságszolgáltatástól. Ha az embernek félnie kell az igazságszolgáltatástól, akkor nem szabad. Oké? ha az embernek lelkiismeret furdalásai vannak, akkor nem szabad. Világos ez? Tehát a szabadság az csak etikus és törvényes élettel érhető el. Világos ez? Tehát nem az a szabadság, nagy tévedésben élsz, hogy van elég pénzed és oda mész, ahova akarsz. De egy embernek oda menekülnie kell, az nem szabadság. érted? Ha az embernek lelkiismeret furdalása van, és próbál elmenekülni a lelkiismeret furdalás attól még a lelkiismeret furdalás megmarad szóval és ott van ötödikként a pénz a pénz, de nem kell sok pénz bőven elég az elég pénz érted? ha sok pénzed van, túl sok pénzed inkább úgy mondanám akkor az is gondot jelent hogy mit kezdjél vele érted? vagy az is gondot jelent hogy nem, nem akarja esetleg más elvenni érted? tehát ezért az sem feltétlenül szükséges, hogy feltétlenül szükséges hogy elég pénznél több legyen na most tehát itt van ez az öt dolog és ebből egyértelműen látni hogy úgy nem lehet előre haladni, lehet, csak nem szabad előre haladni, hogy másokat megkárosítva. Mi ez? Márpedig, ha megnézitek, ma a legtöbb gazdag ember az így halad. Másokat megkárosítva. Oké? Okay? Nem is boldogok. Nem is érzik jól magukat a bőrükben. Oké? Okay? Szóval, ha az ember jól teszi a dolgát, akkor fejlődik a személyisége. Tehát azért kell, hogy fejlődjön a személyiségünk, mert ha szeretjük az embereket, és tudunk velük bánni, akkor van egy olyan fajta működés, ami belép ebbe a kettősségbe harmadikként, az pedig a csere érted? tehát hogyha te adsz szeretetet cserébe kapsz szeretetet, ha az embereknek olyat adsz amire szükségük van akkor cserébe olyat kapsz amire neked van szüksége világos ez? és hogy most az speciál mondjuk éppen pénz, az most egy dolog, érted? Mert utána pénzt meg arra használod fel, amire szükséged van, oké? Okay? Hát nem kell többen rendelkezni, mint amire szükséged van. És ugye alapvetően mi az, amire szükséged van, amit rendszeresen vagy időnként használsz, érted? mert amit időnként vagy rendszeresen nem használsz arra minek? az minek? Hm? Az minek? Oké? Okay. Na és mit eredménye ez a személyiségfejlődés? Hát egy ember személyiségfejlődése azt hogy ő az az egy ember, jobban fogja magát érezni az életében, sokkal, sokkal jobban fogja magát érezni, de itt nem ez a fő dolog. Én nem azért foglalkozok emberek fejlesztésével, hogy néhány ember, Nek a személyisége fejlődjön én azért foglalkozok személyiségfejlődéssel az emberek fejlesztésével hogy nagyon nagyon sok ember személyisége fejlődjön tudod miért mert ha tömegesen fejlődne az emberek személyisége akkor lehetne aranykor egy újfajta társadalmi forma. Érted? Ahol nincs elnyomás, ahol nincsenek elnyomók, ahol nem lesz szükség pénzre, nem lesz olyan, hogy, hogy szegénység, de olyan se lesz, hogy gazdagság. Érted? Nem mindenki egyforma lesz, nehogy azt hittem, hogy lesz egyforma. Csak minek annál több, mint amire szükséged van? Gondold végig, minek? Hát és gondold végig, hány olyan embert ismersz, ha csak te nem ilyen vagy, hogy azért nem dobsz ki valamit, ugyan nem használsz, mert emlék kötődik hozzá. Minek? Érted? Tehát azért nem válsz meg tőle, azért nem szabadulsz meg tőle, mert emléket kötődik hozzá, semmire nem használod, érted? semmire, soha, csak egyszerűen emléket kötődik hozzá hány olyan ruha darabod van, ami már vagy rég kiment a divatból azért nem használod vagy rég kinőtted vagy kifogytál belőle, mindegy, érted? és azért nem használod csak azért van a szekrényben mert emlékeit kötödnek hozzá. Érted? De gondold végig, a jelenben nem kéne létrehozni emlékeket? Miért csak a múltban kell hozni létre emlékeket? Hm? Miért? A jelenben miért nem lehet emlékeket létrehozni? Azért nem hozol létre emlékeket a jelenben mert már nem vagy abban a fizikai állapotban vagy nem vagy olyan fiatal és akkor miért probléma ez? hát ha jól teszed a dolgodat akkor rendben lesz a fizikai állapotod meg a szellemi állapotod is természetesen és akkor miért ne tudnál hozni létre a jelenben emlékezek? érted? miért? Az életnek miért olyan feltételének kell lennie, mint amit látsz az embereknél, hogy, hogy egészségügyileg így mennek lefele a korosodással. Miért? Miért kellene? Miért kellene? Tehát most gondold végig, itt van ez a bolygó, ezen a bolygón van több mint 8 milliárd ember akik nem tudnak magukkal mit kezdeni, szó szerint. Fogalmuk nincs, hogy mit kellene ebben az életben tenniük. Érted? Addig valamennyire tudták, hogy az életükben mit kellett tenniük, ameddig gyereket neveltek. Érted? Mert azt gondolták, hogy azért élünk, hogy a gyerekünket fölneveljük. És mi van azokkal, akiknek sose született gyereke? Vagy mi lesz azokkal, vagy mi van azokkal, akik már felnevelték a gyereküket? És akkor utána mi a, az életének a célja? Miért született ide? Ha megnézed, én nem találtam olyan, nem találkoztam olyan emberrel, akinek ne nekem kellett volna megmondani, hogy mi az élet küldetése. Tehát én nem, a több tízezer emberből egyel sem találkoztam, aki tudta volna azt, hogy ő neki mi az élet küldetése. Érted? Egyel sem. Gondold végig a bolygón hány olyan ember van, aki tudja, hogy miért született. Ő azt gondolja valaki most nagy mellény, hát én tudom, mert anyu meg apu lefeküdt, aztán összeadta, mi a volt és én megfogantam, úgy sikerült nekik összeadni, hát akkor te azt gondolod, hogy te úgy születtél, mint egy állat, mert az állatok is így születnek, pont nem, az, nem, nem így születtél, te úgy születtél, hogy mielőtt lejöttél, mielőtt megfogantál volna, te tudtad, hogy miért születsz ide le, érted? mert hát ez óriási különbség ahhoz képest, amikor az ember azt mondja, hogy azért mert apu meg anyu és ha megnézed egyre többen vannak olyanok, akik összerakják apuként, anyuként, amiuk van, az mégse lesz gyerekük és régen is volt ilyen hogy a jó Istennek nem lett gyerekük és akkor tehát akkor gondold végig, ha az emberek azt gondolják, hogy azért születnek, mert hogy fajfenntartás. És azoknak, akik nincs gyerekük, azoknál miért születtek? Hm? Gondolkozz már, hát azért van a szürke állományodben, hogy gondolkozzon az ember. Tehát minden ember pontosan tudta, mielőtt megfogad, nem ember, minden lélek tudta, hogy mielőtt megfogad, mi az miért született. Na mindegy, szóval maradjunk annyiba, hogy az emberek nem tudják, hogy miért születtek. Persze, ki van törölve, de hát akkor is, ha az ember fogja és utána néz, mindenkinek kideríthető, mondjuk 10 perc alatt, hogy miért született. Ennyi, ú de nagy tíz 10 perc, érted? A legtöbb ember nem szárrá még 10 percet se arra hogy megtudja hogy miért született szóval lényeg az hogy gondold végig hány ember van aki tudja hogy miért született, jó, maradjunk annyiból, hogy nem tudják, jó? No? hát nem tudják hogy miért születtek Sőt, sokan, de ez hála Istennek a bolygó kisebbsége, azt gondolja, hogy egy életem van, egy halálom van. Akármilyen hihetetlen, a legtöbb ember a bolygón, tehát a bolygó túlnyomó többsége, az hisz abban, hogy ez a jelenlegi élet, ez csak egy átmenet a lélek számára. Tehát azért, mert te Európában élsz, vagy Észak-Amerikában élsz, ahol azt próbálják elhitetni veled, hogy egy életed van, egy halál, és egy halálod, hogy minél többet fogyasz, és minél inkább ebben az életben akar megélni mindent. Ezen okokból, ettől még ez nem így van. Tehát a bolygón körülbelül van... 1,2 milliárd ember, aki így gondolja, amit most elmondtam, hogy egy életünk van, egy halálunk, és van 6,8 milliárd, amelyik úgy gondolja, hogy a jelenlegi élet az egy átmenet. Szerinted? Akkor kik a hülyék? A 6,8 vagy 1,2? Oké? Okay? Tehát nem valószínű az, hogy 6,8 milliárd ember rosszul tudja. De ez az 1,8 az annyira okos, hogy sokkal okosabb, mint a 6,8 milliárd. Ugye ezt nem gondolt komolyan? Tehát kapjál már a fejedhez, és legyél már egy kicsit reális avval kapcsolatban, hogy amit te itt gondolsz Európában, vagy Észak-Amerikában, az a világon nem egészen úgy van. Most ezt miért mondtam? Hát nagyon egyszerű. Mert ha nem egy életünk van, akkor mindennek célja van. Világos ez? Akkor nem az a cél, hogy most fogalmunk nincs, mi az a célja ennek az életnek? Nem ez a cél. Hanem az a cél, hogy az ember tudja, és ha tudja, akkor tegyen érte, hogy az megvalósuljon, amiért leszületett. Vagy rosszul gondolom? És én tudom pontosan, hogy én miért születtem. Azért születtem, hogy olyan tudást adjam, adjak át az emberek számára, amitől tudnak fejlődni. Mit jelent az, hogy fejlődés, jó? Az azt jelenti, hogy olyan ismeretekhez jutnak, ami által megismerik az élet működését, megismerik az emberek működését, megismerik a saját működésüket is természetesen? megismerik azt hogy hogyan kell megoldani dolgokat? hogyan kell különbségeket tenni dolgokat? hogyan kell gondolkodni? hogyan kell felülkerekedni a negatív érzéseken? Hogyan kell úgy működni, hogy ne legyünk mások ártalmára? Oké? Okay. Mert most a legtöbb jó ember, az bolygó, 80%-a, az alapvetően jó. És csak 20%-a, nem? De ez a 80 azt gondolja, hogyha nem tudom a másikra az akaratomat ráerőszakolni, akkor ő nem jó ember. Oké? És ezért mit csinálnak az emberek, a szociális emberek? Egymásra akarják az akaratukat ráerőszakolni. És ennek mi a következménye? Elnyomás. Tehát mikor egy emberre rá akarod erőszakolni az akaratodat, ezt úgy hívják, hogy elnyomás. Éppen el akarod nyomni őt. Nem. Ha azt akarod, hogy valaki azt csinálja, amit te szeretnél, akkor erre megvan a technika, hogy mit kell csinálni, oké? Okay? és aminek az alapja, annak a technikának az alapja, tudod micsoda? a szeretet, mások szeretet Hát ha megnézed, a nyugati társadalmunkban a legtöbb ember úgy áll máshoz, egy vadidegen emberhez, hogy már is rosszat feltételez. Nem a jót feltételezi, hanem a rosszat. Érted? Van egy ilyen mondás hogy a feltételezés a kudarc meleg ágya. Lehet, hogy ezt nem ismered, én már ismerem vagy 20 éve. Ezt a mondatot. Na szóval a lényeg az, hogy gondold végig, ha tudnál használni módszereket, és a szeretetet magasabb szintre tudnád emelni magadban. És ezt minden ember meg tudnád csinálni a bolygón, akkor ezen a bolygón nem lenne elnyomás, és nem ez a társadalmi forma lenne, mint ami most van. Tehát minden, társadalmi forma, ami van, ami létezett a bolygón, az onnan indult ki, hogy az embereket annak alapján ahogy működnek, ahogy működnek az emberek, hogyan lehet Irányítani, összefogni. Tehát, ha megnézed, ahol diktatúrák voltak és vannak, az azért működik a diktatúra, mert az emberek olyan tudati szinten vannak, hogy sehogy másként nem lehet őket közösségbe összefogni, érted? Nemzetbe, államba, stb. többi összefogni. Csak és kizárólag diktatórikusan. Ehhez képest a demokrácia jobb, ha megnézed. Mert a demokráciában az emberek egy kicsivel magasabb tudatszinten már képesek arra, hogy nem csak parancsalapján cselekedjenek. És... Ne kelljen olyanfajta működést létrehozni, mint mondjuk egy diktatúrában. De ha megnézed, a demokrácia egy olyan társadalmi forma, ahol elég egyenlőtlenség van. Ahol vannak szegények, és vannak ultragazdagok. És persze közte is vannak emberek. Csak a két végletet említettem. és gondoljátok végig hogy egy olyan társadalmi forma ahol az embereknek mondják hogy mit csináljanak és akkor csinálják már nem kell annyira utasítani mint egy demokráciában tehát némileg tudatosabbak de azt látod hogy a demokráciában boldogok az emberek egy ember azért nem boldog mert nem tudatos és minél kevésbé tudatos annál kevésbé boldog oké okay? tehát minél öszt, mit jelent a nem tudatos? ösztön tehát az ember ösztönös vagy tudatos és a kettő között vannak az átmenetek nincs más variáció oké okay? vagy ösztönös vagy vagy tudatos vagy ennek a kombinációja valamilyen mértékben. Oké, és ha egy társadalom egyáltalán nem tudatos, na akkor van anarhia meg diktatúra. Érted? Ha egy kicsit tudatosabbak már, de még mindig ösztönösek, akkor van demokrácia. Ha a tudatossága az embereknek fejlődne, Maguktól nem fog fejlődni, jó? Tehát ember nincs, akinek magától fejlődik a, a tudatossága. Tehát az gyakorlás nélkül és tudás nélkül nem fog fejlődni. Tehát ha az embereknek fejlődik a tudatossága, vagy fejlődne a tudatossága, ami megnézed bolygószinten az elmúlt három évben visszafejlődést látsz, tehát tudatossági visszafejlődést általánosan. Nyilván tisztelt a kivételeknek mindig. De azok kivételek, akik tanultak, érted? Kizárólag azok kivételek, akik tanultak abban az időszakban is. És ha a tudatosságuk az embereknek fejlődnek, akkor rájönnek arra, hogy nem etikátlanul kell élni. Hanem etikusan. Nem gyűlölködve kell élni, hanem szeretetben. És ha az emberek emelik a tudatosságukat, senki nem tudja emelni másnak a tudatosságát, csak ő saját maga. És az csak egyféleképpen. Az, hogy ő maga fejleszti magát. Világos ez? És ugye az két dolog. Egy ember fejlesztés az kettő dologból áll, tanulásból és gyakorlásból. Önmagában egyik sem működik. Ha csak gyakorlás, tanulás nélkül, ez nem működik. De az sem, hogy csak tanulás, gyakorlás nélkül. Ez van, mint egy szakma. Szakmánál is van elmélet is, gyakorlat is. Sőt, a gyakorlatot is először megtanulod, érted? Megtanítja egy szakember, megmutatja, hogy hogy kell csinálni. Érted? Nem kiszopod az újatból. a gyakorlatot sem. Szóval, most gondold végig, hogyha tömegesen fognak az emberek fejlődni, mert ugye ez a célunk, akkor lehet aranykor. Tehát nekünk nem az a célunk, hogy aranykor legyen, hanem az a célunk, hogy az emberek fejlődjenek. Érted? Mert ha nem fejlődnek, nem lesz aranykor. Akkor ez a bolygó meg fog szűnni, úgy, ahogy van. Ha ezen a bolygón nem lesz aranykor. Érted? De csak egyféleképpen tud aranykor lenni, hogyha az emberek fejlesztik magukat. Világos ez? Máskülönben ezen a bolygón soha nem lesz aranykor. Vagy fejlesztik magukat az emberek tömegesen, vagy megyünk a levesbe. Én nem. Meg akik ugye részt vesznek abban, hogy az emberek fejlődhessenek, azok sem. Miért? Mert kimentenek minket, de a többieket nem akkor lehet nehezebb körülmények közé újrainkarnálódni, oké? Okay. Csak tudod, mi a baj a nehezebb körülményekkel? Hogy ott nem lesznek tanítók egy jó darabig. Mert hiába volt butha, ha nem tudott tömegeket tanítani. Hiába volt Jézus, ha nem tudott tömegeket tanítani. Hiába volt Mohamed ha nem tudod tömegeket tanítani. És most egy olyan világban vagyunk, milyen technikai szintre fel kellett küzdeni a magát a világnak, hogy lehessen tömegeket tanítani. Világos ez? Tehát most gondold végig, lejönne egy tanuló, vagy egy tanító, akarom mondani, mondjuk az őskorba lejött egy tanító, hány ember tudott tanítani? Érted? Alig, alig, alig, érted? Tehát ahhoz, hogy az ember kikerülhessen, maga a lelke kikerülhessen ebből a nehézkes, nem túl magas szintű, nagyon alacsony világegyetem szinten, a legalacsonyabb tudatossági szinten rendelkezünk mi emberek. Világegyetem szinten. Tehát, hogy kikerüljünk ebből a nagyon alacsony tudatossági szintből, ahhoz tanulni, fejlődni kellene. És akkor képzeld el, hány olyan embert ismersz? Aki, vagy ha nem is ismered, de beszéltél esetleg, mint szervező, aki szervezi a tanulókat. Olyannal, aki, aki elszállt magától, hogy ő már milyen okos, és ő, ő neki úgyse fognak tudni újat mondani. Hányan? És akkor ugye megkérdezném, hogy na kedves barátom, hány fős csapatod van? Hány ember követ? Érted? Na megkérdezném tőle. Tehát ma Magyarországon, itt a PPH-nál van a legtöbb szellemi fejlődést tanuló egyén. Oké? Okay? Sőt, lassan elérjük azt, hogy bolygószinten. Illetve nem olyan lassan. Érted? Na most akkor miről van szó? Ő a nagy okos? És hogy fogsz bejutni te nagyokos az aranykorba? Mitől fog a személyiséget fejlődni, te nagyokos? Mitől? Én azt láttam, hogy csak azoknak tud személyisége fejlődni, aki foglalkozik emberekkel, igaz? Aki foglalkozik emberekkel. Érted? Rendszeresen. Vezet embereket. Az nem vezetés, hogy valaki beül a tanfolyamodra, érted? Az nem vezetés. És utána mit tudom, leadsz neki egy hónapos tanfolyamot, az többet már nincs közötök egymáshoz. Jó, tehát akkor tud valaki fejlődni hogyha egyre több és több embert képes vezetni, érted? Sőt, az az igazi fejlődés, amikor olyan emberek jönnek ki a keze, keze alól valakinek, tehát nem csak követők, hanem vezetők jönnek ki a keze alatt, éppen beszélgettem valakivel, hogy, hogy milyen érdekes, hogy általában ugye bármilyen ilyen fejlesztő képzésen a nők vannak többen. De nagyon sokkal, ami azt jelenti, hogy ha jó, ha a férfiak olyan 20%-ot képviselnek, és a nők olyan 80-at. De még ennél rosszabbak is az arányok sok esetben. És akkor nézzük, Ugye, hogy például itt a heti találkozón, az esetek túlnyomó többségében a férfiak vannak többen. A szemináriumunkon is majdnem felesbe vannak a nők és a férfiak. Teljesen egyedül állom és sose láttam ilyet. És akkor ugye felmerült kérdésként, hogy vajon miért? Majdnem egyszerű kérdés, jó? Kit fogadnak el, mint vezetőt jobban az emberek? Nőként, női vezetőt vagy férfi vezetőt? Férfi. Egyértelmű. A nők is férfi vezető pártiak, és a férfiak is férfi vezető pártiak. Máshol, ahol sokan nő, ott nem az a feladatuk a nőknek és a férfiaknak, hogy embereket vezessenek majd a jövőben. Nálunk ez a feladat, hogy képes legyél embereket vezetni. És ugye nem hülyék a fentiek, hanem sokkal értelmesebbek, mint mi. És ők is tudják, hogy ma úgy működik az emberiség, hogy a férfi vezetőket jobban elfogadják, mint a női vezetőket. Ez van. Is Ami, ez, ez így is volt, meg így is lesz. Ami azt jelenti, hogy nem véletlenül sok a férfi nálunk. Érted? Ami nem azt jelenti, hogy egy nő nem lehet vezető. Nehogy félreértsétek. Rengeteg női vezető van a világban. De alapvetően az emberek jobban szeretik a férfi vezetést, mint a női vezetést. Ennek megvan az oka, mert a nők beviszik a vezetésbe az érzelmeiket. A férfiak a vezetésben tudatosak. Jobban, inkább tudatosak, mint a nők. Menjen egyszerű. És gondoljátok végig, hogy most 2025-ig, 5 év végéig, ugye választódnak ki a vezetők. A jövő vezetői. Amelynek a többsége, sajnos, vagy hála Istennek, attól függ, honnan nézzük, hát férfinak kell lenni, tehát az nem azt jelenti, hogy női vezetők nem elfogadottak, most nehogy félreértsétek, csak az emberek jobban szeretnek együtt működni vagy dolgozni, tevékenykedni férfi vezetés alatt, világos ez? tehát ezért ugye előnyös az, amikor párok tanulnak itt, és párok fejlesztik magukat arra szintre, hogy vezessenek emberek, mert a pároknál általában az úgy működik, hogy egyik hölgy, a másik férfi. <gül> <gül> Igen. És akkor ezáltal ugye ott is van férfi. Tehát most nehogy bárki ilyen férfiúi sovinizmussal vádoljon, mert gondolja csak végig, hogy ő is szívesebben működik férfi vezetés alatt, mint női vezetés alatt. És működött bármikor az életében. Tehát legyenek drága hölgyeim, reálisak. Hát ezért van az, hogy elmész ilyen spirituális képzésekre, akár ilyen spirituális szemináriumokra, valahova, érted? És tele van nőkkel, de a vezetők férfiak. Általában. Oké? Okay? És akkor, ami azt jelenti, hogy a legtöbb ilyen szervezetnek a feje is, férfi. Oké? Okay? De mivel ott hiába férfi, tartja, hiába férfi tartja az előadásokat, vagy férfi a vezető, hogyha ott nem az az egyik, küldetése annak a szervezetnek hogy minél több vezetőt neveljen ki, érted? nem kell félni attól hogy vezetés emberek vezetése, a vezetők tehát akik embereket vezetnek azok mindig jobban tudnak bánni az emberekkel mint akik nem vezetnek embereket, világos ez? És a személyiségfejlédése egy nagyon fontos része, hogy jól bány az emberekkel. Világos ez? És ha te nő vagy és jó vezető akarsz lenni, akkor az érzelmeidet tedd félre. Urakodj az érzelmeidet hogy hogyan azt tanulod a második részben, itt az elsőben nem fogom neked tanítani, nyilvánvaló. Mondok példát, hogy lássátok. Ugye én dolgozok férfiakkal, nőkkel, mondjuk rendezvény, és ott vannak nők, férfiak, a hölgyek olyan dolgokat megfigyelnek, olyan dolgok mellett nem mennek el, amit utána mesélnek a párjuknak, és a pár nem érti. Mi volt itt ez? Hol volt ilyen? Mi történt? Én észre se vettem, érted? Tehát a férfiak simán elmennek olyan dolgok mellett, amin a nők felidegesítik magukat. A férfi észre se veszi, hogy az megtörtént, érted? és a nők általában nem értik, hogy hogy nem veszik észre a férfiak. Ezt most miért mondom? Mert úgy nagyon nehéz észrevenni, vagy nagyon nehéz embereket vezetni, hogy odafigyelsz minden egyes kis részletre, hogy vajon másik cipőt vette föl a következő alkalommal, amikor találkozott. A férfi azt mondja, hogy nem mindegy. A nőnek nem. A nők azt is tudják, hogy milyen ruhában voltál mondjuk 6 hónappal azelőtt, érted? A férfiaktól megkérdezett, hogy előző alkalommal az az illető, milyen ruhában volt, azt fogja mondani, hogy fogalmam nincs. Érted? Nem is figyeljük meg ezeket a dolgokat. A nők minden részletet megfigyelnek, érted? És nem mennek el mellette. Megfigyelik azt, hogyha mit tudom én, valaki éppen elgondolkodik és, és ezáltal nem túl jó képet vág, na hogy ennek aztán mi baja lehet? És akkor mondja a párjának, a férje érted? hogy láttad hogy milyen volt, én nem vettem észre semmit, érted? És ez mind az érzelmek miatt van így, érted? Mert az érzelmek mire alapul? Az érzékszerveink érzékelésére. Világos? Tehát, hogy az érzékszerveink mit érzékelnek? Ezért ugyan nőknek az érzékszerveik kifinomultabbak sokkal. Nekünk nincs szükségünk arra, hogy mindent megfigyeljünk, érted? Nektek viszont igen, ezek szerint. De az emberek vezetésénél nem csinálhatsz olyat, hogy azt mondod, hogy ez most az illető nem annyira szimpatikus nekem, mert ezt meg ezt figyeltem meg rajta. És akkor ezt elmondanád a párodnak, férfiról van szó a párja. Hát akkor azt mondod, én nem figyeltem meg semmiet, mint amit a megfigyeltél. Érted? Na, és akkor nem tudom, úgy elég világos voltam-e ezekkel kapcsolatban. Jó, ez úgy is olyan tanítás, hogy, hogy elmondtam, hogy, hogy mi van, attól még úgyse fogsz tudni megváltozni. <gül> Csak meg tanulni. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Mennyibe kerül a tanulás? Nem fogsz találni ennél kedvezőbb tanulást semmilyen téren, oké? Tanulhatsz a neten ingyen is, csak az nem tanulás, hanem információ, oké? Az információ meg gyakorlatilag nem azt a célt szolgálja, hogy te bármit is fejlődj. És tudod mi a baj az internetes információval, Hogy soha nem fogsz tudni különbséget tenni, hogy mi a valós információ, és mi a hazugság? Direkt azért vannak fön hazugságok, hogy téged megtévesszenek. Oké? Okay? Itt hazugságokat nem fogsz tanulni, az biztos. Oké? Okay? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, szünet után önbizalom teremtő kócsképzésünk folytatódik. Szeretlek benneteket, sziasztok!